Mä käyn näitä asioita läpi PowerPointin kautta, mutta ne samat säännöt ja, tai oikeastaan suositukset, lainalaisuudet koskee ihan kaikkia esitysohjelmistoja, kuten esimerkiksi vaikka pretsiä. Ekana otetaan käsittelyyn tila. Eli tekstin tai muun sisällön ahtaminen reunoihin asti aika pahasti hankaloittaa sitä lukemista. Eli kannattaa jättää sinne reunoille sopivasti tilaa, eli tavallaan Kehys. Ne PowerPointin mallipohjassa olevat viivat ei ole sattumalta siellä, vaan niiden mukaan kannattaa sitä sisältöä sinne sovitella. Ja sama homma sitten kuvien kanssa. Eli myöskin sen tekstimassan ja kuvien väliin pitää jättää sitä tilaa. Eli tässä on käyttänyt tuommoista sääntöä, että se on suurin piirtein samanlevyinen tuo tyhjä tila kuin tuolla reunoissakin. Rivin välillä on myöskin aika iso vaikutus siihen tekstin luettavuuteen. Kuten huomaatte, niin aika paljon helpompi tätä on lukea kuin sitä äskeistä tekstiä. Mutta vieläkin suurempi merkitys on fontin koolla. Eli reilusti se fontti tarpeeksi isoksi. Tässä diassa fontin koko on 20. No sitten toinen asia eli tekstin määrä. Ja tässä pätee sääntö vähemmän on enemmän. PowerPoint suora suomen olisi voimapiste, mutta semmoinen parempi käännös olisi varmaan tukisana. Eli se esitys on tarkoitettu suullisen esityksen tueksi. Ei ole siis tarkoitus, että kirjoitetaan sinne dialle kaikki, mitä aiotaan sanoa. Ja tiivistäminen. Jos pystyy, niin tiivistää yhteen sanaan tai maksimissaan lauseeseen. Ja sitten täydennetään, avataan se merkitys puhumalla. Jos yhteen näkymään yhdelle dialle tulee monta pointtia, niin se kannattaa tehdä niin, että tehdään lista ja tuodaan yksi pointti kerrallaan esille, koska muuten... Yleisö vain lukee näitä kaikkia pointteja sieltä eikä kuuntele, mitä esiintyjä itse sanoo. Eli selkokielisyys Jos se esitys laaditaan alun perinkin erityistukea vaativalle yleisölle sopivaksi, niin silloin se sopii kaikille. Ja tässä mulla on lähteenä Turpeisen Veijon luentomateriaalia. Ja ensimmäinen pointti on se, että isolla kirjoitettu teksti on vaikea lukuista. Ja nyt tarkoitan siis tällaista erityistukea vaativaa yleisöä, eli esimerkiksi jos on jonkun sortin lukihäiriö. teksti on parasta. Kurssiivia on hankala lukea. Jos haluat korostaa jotain, niin lihaa voi tai alleviivaa. Vältä lyhenteitä ja teknistä sanastoa. Eli ei kirjoiteta sinne, että esim. vaan kirjoitetaan, että esimerkiksi. Ja vierasperäisiä sanoja olisi hyvä välttää. Jos sille sanalle ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta, niin sitten selitä se sana suomeksi. Numeroita merkittäessä käytetään aina numeroita. Ja fonteista. Käytä korkeintaan kahta eri fonttia. Eli esimerkiksi otsikossa voi olla eri fontti kuin sitten siinä itse tekstissä. No sitten kaaviot. Sisältöä tukemassa vai sitä sotkemassa? Tässä on meidän Keurulaisen Harrin arviointia koskeva kaavia. Ja jos tällainen kaavio rysäytetään näkyville kerralla, niin siitä lähinnä hämmentyy. Sen sijaan, jos se kaavio, mitä näytetään, menee vähänkään monimutkaiseksi, niin se kannattaisi esittää palasissa ja avata samalla, että mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi tällä tavalla, niin kuin Harri tämän oman esityksensä aina esittää. Ja sitten vielä kuvien käytöstä. Eli sitä kuvien valintaa kannattaa vähän miettiä, että tukeeko se sitä sisältöä vai napataanko vain joku kuva, joka näyttää kivalta. Kuvilla voi myöskin aika paljon vaikuttaa siihen ulkoasu, eli voi käyttää monilla eri tavoilla. Esimerkiksi tälle, että se täyttää reunoihin asti sitä tilaa, tai sitten, että se on kokonaan taustakuvana ja lisätään sen päälle tekstiä. No mistäkö sitten tällaisia hyviä kuvia saa? No ensinnäkin, muistahan pitää aina huoli tekijänoikeuksista. Eli mehän emme voi mennä Googlen kuvahakuun ja ottaa sieltä kuvaa. Se ei yksinkertaisesti ole sallittua. Esimerkiksi tämän esityksen kaikki kuvat on tuolta pixabay.comista, ja nämä on tällaisia CC0 Public Domain-kuvia, joka tarkoittaa sitä, että se kuvan ottaja on luopunut kaikista oikeuksista sen kuvan suhteen, Eli Mä voin niitä kuvia itse käyttää, esittää, mä voin muokata niitä, mä voin käyttää niitä jopa kaupallisessa tarkoituksessa. Flickr on toinen hyvä paikka näiden CC-kuvien hakemiseen. Ja myöskin Googlen kuvahausta, kun vaan määritellään ne käyttöoikeudet oikein, niin voidaan hakea laillisesti niitä kuvia omaan käyttöön. No sitten värien käyttö. Mikä näistä kolmesta on paras sun silmille katsoa? Eli tumma teksti vaalealla taustalla on helpointa lukea, eli aina se paras vaihtoehto. Ja väreistä kun puhutaan, niin, ja musta ja valkoista ei lueta väriksi, niin maksimissa on kahta eri väriä. Monesti yksikin riittää. Eli esimerkiksi tässä diassa toi otsikko on vihreällä, muuten teksti on mustaa. Ja jos on käytössä mallipohja, niin kuin vaikka Jamkin mallipohja, niin siellä on valmiiksi sellainen ää, värivalikoima olemassa. Voi myöskin poimia tuolta kuvasta sen värin, eli niin kuin mä oon tässä tehnyt, tuo vihreä on käyty nappaamassa tuolta silmästä. No miten sitten päästä helpolla? Käyttämällä mallipohjaa. Meillä on Jamkissa oma mallipohja, ja se on oikein mainia. Toinen vaihtoehto on käyttää PowerPointin Uutta ominaisuutta eli designeriä! Ja katsotaanpa sitä sitten seuraavaksi. Tämä PowerPoint Designer toimii tällä hetkellä ainoastaan tässä online-versiossa, eli mennään ensimmäisenä osoitteeseen O365.jump.fi. Ja riippumatta aloitussivusta, kaikki ohjelmat löytyvät aina täältä vasemmasta yläkulmasta. Valitaan sieltä PowerPoint. Eli minulla on täällä valmiina tämmöinen kolmen slaidin esitys vuoden ajoista, eli siinä on toi otsikko, dia, sitten täällä on Wikipedistä vähän tekstiä. Ja sitten kolmannelle sivulle mä oon laittaa kuvia. Lähdetään tuosta ensimmäisestä diasta liikkeelle. Ja valitaan tuolta Insert ja Picture. Ja mä oon etukäteen hakemassa tänne tällaisia CC0-kuvia, eli niitä kuvia mitä saa käyttää, eikä tarvi sitä tekijääkään mainita. Eli valitaan tuosta tuo aloituskuvaksi Ja nyt huomaatte tänne oikealle ilmestyy tämmöinen valikko Design Ideas. Ja se ehdottelee mulle erilaisia valmiita asettelumalleja. Ja itse asiassa toi näyttää musta nyt aika hyvältä, niin napataan sitä. Ja se automaattisesti tekee mulle tämmöisen asettelu. Sitten otetaan tuo keskimmäinen dia. Ja tähänkin mä haluaisin nyt laittaa tänne taustalle jotakin kuvaa. Eli taas Insert Picture. Ja mulin ajatellut, että tämä on tommonen syyskuva. Ja jälleen sehdottelee mulle erilaisia vaihtoehtoja tuon kuvan kanssa. Ja minusta nyt on kivalta näyttäisi toi. laatikko tuohon kuvan päälle. Ja sitten tämä kolmasti. Ja tänne mä oon ajatellut nyt laittaa pelkästään neljä kuvaa, ei tekstiä ollenkaan, niin mä napsauttelen täältä nämä pois. Noin. Ja sitten taas täältä, kylläpä se yrittää siihen tulla. Insert-valikosta Picture. Ja nämä kuvat pitää täältä nyt yksi kerrallaan hakea, eli. Neljä kertaa joudutaan Tämä tämän hakeen, kun mä haluan kaikki vuodenajat mukaan. Ja vielä tuolta toi kesäkuva. Ja nyt kun mun on nää neljä, niin tämä designer ehdottelee mulle erilaisia kuvakollaaseja täältä. Ja mä nyt haluan tämmöisen tasa missä kaikki neljä näkyy kivasti. Eli otetaan vaikka toi ja naps. Eli näin helppoa tämän designer-työkalun avulla on tehdä tämmöistä tyylikästä esitysmateriaalia. Kaiva esille joku omaa itse, itse suunnittelemasi esitysaineisto ja mieti näitä, näitä tässä esityksessä läpikäytyjä asioita. Eli miten siellä on käytetty tilaa, minkälaisia tekstimääriä siellä on, miten on kuvia käytetty tai kaavioita ja myöskin sitten, että minkälainen on värinkäyttö. Ja jos näyttää, että näistä vinkkeistä on jotakin apua, niin fiksaa. Korjaa se oma esitys, ehosta sitä vieläkin vähän paremmaksi. Ja tähän loppuun sitten vielä syventävää materiaalia. Eli tuossa on kuin Don McMillanin Mac, äh, tekemä aika hauska video siitä, miten ei käyttää PowerPointia. Ja sitten tällaisen nimimerkin kuin Jesse D tekemä äh, esitys Slideseries. Suosittelen erittäin lämpimästi.